Хай радіє мирне небо та дивує світ, а земля нехай дарує дивовижний світ. Бо здорові любі діти – в світі головне, а здоровий і веселий – щастя не мене. Чи знаєте ви, що потрібно для того, щоб бути здоровими? Молодці! Щоб бути здоровими, треба займатися спортом, доглядати за собою, перебувати на свіжому повітрі та вживати здорову їжу. А чи кожен із вас дотримується цих правил? Молодці. Сьогодні ми з вами займемося фітнесом. Ви знаєте, що таке фітнес? Фітнес це не тільки фізкультура та фізичне навантаження, це і заняття спортом, та активний спосіб життя, правильне харчування та здоровий оптимізм. Завдяки фітнесу ви станете гнучкішими, витривалішими та сильнішими. І ми сьогодні продовжуємо наш сезон «Світ на вивід» – подорож Україною, нашою батьківщиною. Але перед початком, будь ласка, погляньте навколо себе, щоб не було зайвих предметів та гострих кутів, щоб вони вам не заважали. Перед подорожою пропоную вам підготувати карімат, пляшечка питної води, яку ми будемо використовувати, та повітряну кульку. Сьогодні ми з вами відправимося в подорож на повітряні кульки. Для цього нам потрібно буде набрати повітря через ніс і видуваємо повітря через рот в повітряну кульку. Намагаємося її надути якомога більше. Ну що, повітряна куля наша готова, ми можемо відправитися в подорож. Попереду нас високі гори Карпат. Подимаємо висока коліна. Глибокі річки Дніпро та Дунай. Гарячі піски в пустелі Олешки. Йдемо на вшпиньках. Довгі міста, які поєднують міста та села, побігли швидким бігом. Нарешті ми прибули до місця призначення. І сьогодні ми з вами знаходимося в Херсонській області в заповіднику Аскальна-Нова. Цей заповідник був утворений вдалеку минулим нівецьким ворогом. Тут знаходиться понад 500 тварин дивовижних птахів та рослин, які зібрані майже з усього куточку світу. Ну що, і наша перша зустріч з дивовижним птахом фламінгом Руки на поясі стаємо на одній нозі. Іншу згибаємо в коліно та відбудемо її в сторону. Намагаємося утримати баланс, рахуючи до 10. Те ж саме на іншій нозі. І так повторюємо 10-12 разів. Чую-чую, до нас хтось наближається. Та це маленька тваринка, тушканчик. Виконуємо присідання з вистрибуванням. Тушканчик має великі очі та великі вуха, довгі задні лапи та довгий хвіст. Стрибаємо 10-12 разів. Ой, що це за дивовижна тварина, яка має чорне біле забадлення? Ой, та це ж зебра, виконуємо випади вперед, повторюємо 10-12 разів, біля зебри також прогулюється антилопа, стоячи на колінах, упор на долоні, відводимо ноги назад. Повторюємо 10-12 разів, хизувалися своєю красою рись, прогибаємо спину вгору, опускаємо вниз, округлюємо спинку вниз, повторюємо 10-12 разів. В цьому заповіднику часто можна зустріти туристів, які також проводять свої тренування. І разом з ними ми позаймаємося, опускаємося на ліктях. Коли стоїть пікотне сонце, вони намагаються викликати дощ. Сидячи на підвозі, руки підняті вгору, торкаємося до носочку почергового туди лівої, то до правої ноги. Голову опускаємо нижче до коліна. Повторюємо 10-12 разів. Молодці малята. Після чого потрібно зробити собі масаж. Ви повторюєте разом зі мною. Стаємо на колінах і повторюємо руки в зебри. Від хвоста до гушка, Смужка, смужка, смужка, смужка не кільце і не квадрат, не малюнок на всю спинку, тільки смужка, смужка, смужка від хвоста і аж до ушка. Молодці малята! Ну, а тепер виконуємо вправу метелик. З'єднали стопи і намагаємося колінами торкнутися до підлоги. При цьому ми тримаємо спинку прямо Молодці, змінили позу водися. а тепер ліву руку, накляємо голову на плече, молодці, розставляємо широко-широко руки в сторони, поплескаємо, молодці малята, із завданням ви впоралися. Бажаю вам міцного здоров'я, миру, до побачення.